بعد ما نقشه على الموقع عندز داونلود فور بي سي لو انت ما هتحطر مايك عادي نستنى ما يعمل داونلود نفتحه عادي افتحه معانا بالشكل ده أكثر اللغة اللغة اللي انت عاوزها بس للاسف من قد العربي سيرش جوجل بين اللي انت عاوزها ونغل جوجل لو عايز تعمل بسورد المتصفح هتعلم هنا تكتب البسورد بتاع المتصفح ودل سيف لما تيجي بعد يفتح يطلب منك البسورد على البل زي كده بس كده لو عجبك الفيديو في القناة تفعل زر سلام